В грудні 2016 року американці оприлюднили 775 тисяч таємних документів. На відсканованих сторінках є багато заклеєних місць, напевне, з прізвищами інформаторів чи співробітників спецслужб, але загалом вони представляють неймовірну кількість цікавої інформації. Зокрема, про Рівне, радянське Ровно, є декілька звітів. Ровно у Волинській провінції розташоване приблизно на 200 кілометрів північно-східніше від Львову, у центрі української житниці. Більшість зерна, що вироблялася в Україні, зберігається тут у складах-коморах. У місті також є щонайменше чотири великих млини, що перебувають у державній власності. Так починається звіт ЦРУ про здоров'я та санітарні умови у Рівному. На основі даних інформаторів американці знали про водогін та каналізацію, що лише на чверть задовільняли потреби населення. Документи про Рівне надають інформацію про населення, інфраструктуру міста, медицину, розвиток господарства. В одному з них є навіть схема з позначками описуваних об'єктів. Центральне розвідувальне управління – це організація, яка має відповідну методику збору інформації, її обробки і узагальнень. І вони працюють по цілому світі. Відповідно, ці документи, які були оприлюднені в електронних засобах масової інформації, свідчать про те, що вони дуже близько до істини інтерпретували події, які були в Радянському Союзі і в політичному, і в культурному, і в економічному житті, навіть на рівні побуту. Згідно з даними ЦРУ, у 32-тисячному місті проживало 60% українців, 35% росіян, а також поляки зі словаками. Напередодні поляків було більше, але через супережки з українцями радянська влада повернула їх до Польщі. Якщо говорити про рівне, то ну, ми десь так трошки призабули ті часи, але знову ж таки, прочитаєш ці звіти і бачиш на якому надзвичайно низькому рівні навіть порівняно з міжвоєнним періодом знаходилася та ж водопровідна система рівного, каналізація, забезпечення людей ліками, охорона здоров'я, робота навчальних закладів, підготовка фахівців. У Рівному працювала система водогону та каналізації, спроектована ще наприкінці 20-х років архітектором Семеном Сидорчуком. Однак 75% рівнян не мали до неї доступу. Вони пили воду з колонок та криниць, ризикуючи здоров'ям, адже її, згідно з даними ЦРУ, ніхто ніколи не брав на аналіз. Десь тут, як стверджують старожили, Розташовувалася колонка, з якої жителі брали воду. До системи водогону та каналізації було підключено лише центральну частину Рівного. Більшість рівнян закопували сміття неподалік власних осель. За чистотою господарств щотижня слідкував дільничий міліціонер. У морозну зиму чи дощову осінь, незалежно від пори року та погоди, там брали воду. Колонка була душем для гостей чи мандрівників. Як свідчить старожил, тут вони мили ноги, одягали чоботи і йшли у місто. Воду ми носили з провулку Пушкіна, і ми тягали ту воду дуже, дуже часто і дуже багато. Тому що мама насаджувала огорода, 200, 200 кустів було помідорів, огірки, квіти були, а потім батька ще зробив... Душ, 20-відьорний бак поставив, що треба було раз, раз на тиждень було його туди заносити вручну все. Міською каналізацією користувалося також лише чверть населення міста. Більшість туалетів знаходилася на вулиці. Їх періодично чистили, викидали екскременти у річку чи на поля, як добрива. Я і два моїх братів двоюродних, Кожен рік, майже кожен рік, а може два, викопали за сараєм біля городу яму і переносили, переносили дерев'яний нужник. Дерев'яне ту яму закопували. Потім почали викликати каналізацію, відкачувати машини. Платили гроші, я не пам'ятаю скільки. Сміття, згідно з даними американців, також утилізували власними засобами або вивозили кіньми. Це співпадає зі свідченнями старожила. І ми виносили, виносили все за сарай. І за сарай, за сарай ми накоплювали, а потім викопали ямку, і цей, туди, туди закопали цей, цей весь мусор. Кожну п'ятницю ходив учасковий, перевіряв стан у дворі, перевіряв за мусор. І коли бачив якісь десь там ржаві консервні банки, то, то діти як хазяїн отримали на гаря. Їздила під воду так, мусор вивозили. Їздила друга підвода, що брали посуд всякий, здавали, здавали у, у, у, у тіль сирьо. Так, і, і, і їздив Гісель. Ось три підводи їздили завжди. Гісель, ганяли собак. Як бачимо, вже на початок 50-х дбали про розділення сміття. Біля Дубинського кладовища була кінцева зупинка міських автобусів, які ходили кожні 10-15 хвилин. Проїзд коштував один карбованець. Згідно з даними ЦРУ, рівняни їздили лише одним маршрутом. З Дубинської автобус повертав на центральну вулицю Сталіна і прямував до окраїни міста Грабника. Разом з тим Михайло Калашнік пригадує, що автобуси їздили зовсім за іншим круговим маршрутом. Він ходив по маршруту Сталіна, повертав біля партизана Накагановича, Зараз Залізнична вулиця шов на вокзал, потім шов на Тютьковичі, там біля, біля електростанції проходив через міст Тютьковича, повертав на Литовську, на Кавказську, по Міскевича і виходив на вулицю, на вулицю Сталіна біля пошти. І так по кругу тільки в одну сторону ходив. Звідси ВІЦРУ повідомляє, що квитки рідко перевіряли, а працівники автотранспортної контори ровно їздили безкоштовно. Рівненські дороги були у поганому стані. Лише головну вулицю імені Сталіна асфальтували. Решта була ґрунтовими, окрім частково цегляної Карла Маркса. Згадок про польські бруківки немає. Від тодішнього ровно ходили маршрутні таксі. Це були вантажівки, обладнані лавками в кузові. До Дубна, Львова та Києва їздили автобуси. У місті не було спеціальних закладів, які обліковували інфекційних хворих. Дітям робили щеплення від віспи, а дорослим – під час епідемії – проти тифу. Медикам давали хабарі, аби потрапити до переповнених лікарень, а за обслуговування – презенти у вигляді сала. У звіті ЦРУ стверджується, що рівненські санітари не проводили дезінфекції проти комах, комарів, мух, вошей, а також гризунів. Жителі повністю залежали від державних організацій з охорони здоров'я, які було укомплектовано непрофесіоналами. Чи не пам'ятаєте, ви от на прививки вам робили, чи вам викликали в диспансер, чи якісь. Ну такого не було. Тільки, тільки, тільки вже вже я почав почав стикотався, стикотався з, з, з лікарнію Це у школі Там проходили вже всі, всі загалом проходили. Інформатор ЦРУ описав, як його батька поклали на три тижні до Золбунівської лікарні. Спочатку рідні принесли ковдру, постіль, продукти харчування, мило і дали хабаря. Потім продали корову, щоб купити дорогі медикаменти на чорному ринку. Коли ж хворого виписали додому, то щоразу платили 15 рублів медику, який робив уколи, ще й давали у презент сало. Згідно з даними американців, рівень освіти був низьким. Принаймні англійської не вивчали у жодній з дев'яти початкових і восьми середніх шкіл. Хоча тут закралася очевидна помилка. Ми з третього класу почали з другого, росі, та школа була російська. З другого класу українська мова, з третього класу англійська. Ми півроку вивчали англійську. А потім, а потім і скасували її, почали, почали її вивчати з п'ятого класу. З 5. Англійську мало викладали через нестачу фахівців. Натомість популярними іноземними мовами були німецька та французька. Американці згадують про вчительський інститут і сільськогосподарський технікум. А також про медичне училище на 300 учнів, але наголошували, що якість навчання і тут була низькою. Документ ЦРУ звітує про військові казарми між вулицями Дубинська і Сталіна. Інформатор повідомляв, як між липами завжди виднілась велика кількість вантажівок і танків. Також пригадував, як однієї травневої ночі 1950 року військовий транспорт рухався містом. Напевне, ЦРУ уважно вивчали дані про рівне через військові об'єкти. Навпроти цих казарм розміщувалася автотранспортна контора ровно, де ремонтували та обслуговували військову техніку. Ось як це позначено на схемі, яка додається до рапорту. Крім того, американці звітують про відділення контори на вулиці Замковій. Є згадка про аеропорт та інформація про те, що його побудували німці. Також описані підприємства, що працювали на той час. І ця інформація співпадає з офіційними даними радянської влади. У 50-х діяли, діяли ну, є дані на 54-й рік, я скажу, тоді 30 підприємств у місті було, серед яких ливарно-механічний завод, швейна фабрика пивзавод, із них 11 підприємств було харчової промисловості. В 54-му безпосередньо був введений в дію вичастушильний завод, теж на початку 50-х збудували завод зелізобетонних виробів. Тобто місто інтенсивно досить таки розбудовувалося. Американці наголошували, що Рівне було у центрі української житниці. Документи описують два пункти зберігання зерна, один з яких був у північно-західній частині міста і включав декілька приміщень. Сюди зерно підвозили вагонетками. З-поміж інших підприємств згадують шпанівський спиртогорилчаний комбінат, де цілодобово в три зміни працювало приблизно 300 робітників. У ЦРУ були добре проінформовані про життя Рівного. Співпраця українців із центральним розвідувальним управлінням була в тому числі і вже післявоєнні роки перші коли ті хто був в українській повстанчій армії хто належав до організації українських націоналістів вони шукали союзників у боротьбі проти радянської окупації звісно я думаю що не все викладено ось бо є іще якісь можливо міркування щодо збереження таємниці але документ надзвичайно цікавий і говорить про те наскільки люди професійно Працювали і наскільки радянська вигадка про те, що контрозвідка КДБ, комітет державної безпеки, що от, мовляв, вони захищали країну, радянський союз, що вони ефективно працювали це, говорить про те, що ну це умовний ефективний захист і умовна ефективність їхньої праці. Статистичні дані, побут, медичні умови та комунальне господарство. Складається враження, що у ЦРУ знали про рівне більше, ніж самі містяни. Парадокс нічого подібного. Українці не долюблювали радянську владу, тому йшли на співпрацю з американською спецслужбою.